România e vizat, Franca, Presea, Germania se acceptă reforme importante în Europa, după Brexit. Să nu a Acum, îndemnat Manuel Macron joi, exercitând presiunea asupra Angelei Merkel pentru ca se accepte reforme ambicioase în Europa Subliniere-i se lase deoparte Fetii Subliniere-i smulcerii sale fac de excedentele bugetare, relatează AFP Citat de News Presubliniere dintele francez ieri Cancelarul German s-au angajat de sepetămâni în negocieri complicate cu scopul de a se pune de acord asupra unei serii de proiecte de reformare a Europei post-brexit, în vederea unui summit al liderilor europeni, prevăzut la sfârșitul lunii Iunie. Ucile întâmpin dificultăți în lecturi cu propunerii franceze vizând dotarea zonei euro cu un buget de investiții în vederea alimentării, creșterii, ieretării economice. Iar Emmanuel Macron a profitat de înmânarea unei distincții care îi recunoaște, subliniere de angajamentul pro-european, premiul Carol cel Mare, pe terenul Angelei Merkel, pentru a subliniere Subliniere-i exprima nerăbdarea tot mai mare. Fetism Se nu fim slabi, sublinierea i se alegem, atunatel el într-un discurs încesat de formule voluntariste, la Achen, la un an după ce a preluat funcția. Eu cred într-un buget european mult mai ambicios. Eu cred într-o zonă euro mai integrat. Un buget propriu, a insistat sub statului francez, în pofida rezervelor puternice ale guvernului german. Berlinul se teme ce prin acesta va fi nevoit să pelețească mai multe treceri din sudul Europei pe care le consider prea cheltuitoare. În declara neobi subliniere de dure, subliniere full statului francez, care a fost ales în baza unui crez foarte pro-european, sublinierea i-a transformat acest dosar în marea sa prioritate. Atacat imunitatea Germaniei în cheltuiere, sublinierea investiții. În Germania nu poate să existe un fetism. Ieraii sunt perpetu fac de excedente bugetare și ierei comerciale, pentru ce ele sunt făcute în detrimentul altora, atunate în cadrul ceremoniei la care a asistat Merkel. <truzări> Noi ei guvern tocmai a confirmat direct și a foarte ortodoxa Cerib. Nu există deficit bugetar în anii viitori. Cancelarul a recunoscut ce subiectul viitorului zonei euro este controversat cu Franca. Da, avem discuții dificile, a declarat ea în laudatio, discursul în care l-a elogiat pe Emmanuel Macron cu ocazia premiului acordat. Avem în culturi politice sub și moduri de abordare a subiectelor europene diferite, a comentat ea diplomatic, declarându-se totodată în favoarea unei zone euro mai rezistent la crize. Protect bine americani Cei doi lideri sunt de acord, însă, cu privire la alte reforme în Europa, în domenii precum apărarea sau politica externă, în fața implicate de izolaționismul tot mai mare al Statelor Unite. Vremea în care puteam conta pur și simplu pe Statele Unite pentru a ne proteja a pus. A declarat Merkel, iar în consecință Europa trebuie să subliniere ia destinul în mâini. Emmanuel Macron a pledat, la rândul său, pentru a face din Europa o putere geopolitic subliniere i diplomatic, criticând astfel în mod implicit voi Statelor Unite de a vrea să le dicteze europenilor cum să se, se comporte, ca în dosarul nuclear iranian. Dacă noi acceptăm ce alte mari puteri, inclusiv aliaci, inclusiv prieteni în orele cele mai dure ale istoriei noastre, se pun în situația de a decide pentru noi diplomația noastră, securitatea noastră, uneori expunând ne celor mai grave pericole, atunci nu mai suntem suverani, a avertizat Macron. În urma anuncării retragerii cerii sale din acordul în dosarul nuclear iranian, presubliniere din american Donald Trump a amenincat cu sancțiuni întreprinderii europene care vor continua să facă afaceri cu Teheranul. Statele europene intenționează, din contră, să acordul, care prevede ridicarea sancțiunilor în schimbul unui control al programului nuclear iranian, sublinierei cer Statelor Unite să nu le împiedice. Emmanuel Macron a fost primit la Achen în vederea înmânării premiului de câteva zeci de activii sublinierătii ecologii sublinierătii. Ei au desf subliniere Urato-Banderol în care îndeamnă la construirea unei europei fără energie, nuclear. Presubliniere din telefrancez s-a întâlnit joi după, amiaza cu studenți, într-o universitate din ora subliniere.